як можна поліпшити внутрішню внутрішнє оздоблення сементної штукатурки котре вже зроблено дом непостійного перебування тому деколи при опаленні з'являється волога а потім висолить дякую ну тут дім тільки одне правильне рішення відбити і пошукатурити хоча б вапняним, цементно вапняним розчином як мінімум тому що не можна штукатурити житлові приміщення цементними розчинами, чисто цементними.